Це Хмельницький міський пляж на Південному Бузі. Тут сьогодні суддівські колеги демонстрували польоти своїх повітряних зміїв учасників обласних змагань. Один з них – Артур Мельник, він вихований з Славутської гімназії номер 5. Каже, до змагань готувався ретельно. Виготовляли ми його перше покреслення, деталі брали, що було під рукою. Спочатку треба ну, придумати так, для себе розміри, форму, тоді вже накреслити по формі який ви придумали змій, да, план зробити, ну, а потім вже по плану зібрати його. Більше чотирьох років запуску повітряних зміїв захоплюється вихованець Судилківського ліцею Максим Никонов. Це його третє змагання. Хлопець каже, аби змій мав правильний політ, потрібно враховувати відповідні правила. Потрібно спочатку правильний угол, потім потрібно правильну натяжку зробити, щоб він не впав. Напрямок вітру обов'язково враховувати, бо тому що, якщо ти будеш бігти в одному напрямку, і вітер зміни напрямок, змій може просто впасти і розбитися. На результат і учасника, і команди впливає стендова модель повітряного змія. Головний суддя змагань Євген Луцак каже, аби правильно оцінити змія, існують певні параметри, за якими працюють судді. Це є три категорії оцінюються, чи з плівки змій, чи з картону, чи з тканини. З картону, звичайно, вирізав склеїв і що пошити на машинці змій. Це, це, є це складність з'єднань цих змій. Там багато, багато параметрів, естетичний вигляд, чи є на ньому малюнок, чи нема малюнку. І по сумі балів це оцінюється стендова оцінка. Далі, як ЗМІ літає, чи його крути, чи хитає, під який кут стояння він виходить. Цьогоріч участь у змаганнях взяли дев'ять команд, розповідає завідувачка відділу обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Оксана Шатайло. Дев'ять команд – це понад 30 вихованців різної вікової категорії. Наймолодшому учаснику сьогодні шість років. Дівчинка у першому класі. Щоб отримати максимальні бали, учасників насамперед оцінює суддівська колегія. Це саме стендова модель повітряного змія. А потім враховується якість польоту, яка впливає на результат самої, самого учасника та самої команди. За словами Оксани Шатайло, перше місце посіла команда з Нової Ушиці, друге – з міста Кам'янець-Подільський, третє – у команди з Полоного. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.